Путін запросив Медведєва на свій день народження. Медведєв ломає голову, ну що купити людині, яка має всю Росію? Приїхав у дорогу антикварну крамницю, пояснив антиквару, що хоче купити щось особливе в межах мільйона доларів. Антиквар швидко просік ситуацію, кудись побіг і ось тягне старий барабан Пропоную Дмитру Анатолійовичу унікальну річ Барабан самого страдіварі Ні у кого такого немає Медведєв зрадів і не торгуючись купив і ось на дні народження урочисто дарує Путіну у присутності всіх гостей барабан. Ось Володимире Володимировичу мовляв барабан самого Страдіварі. Путін задоволений. Але тут хтось із гостей, візьми та ляпні. Так Страдіварі ж наче скрипки робив. Медведів зблід відразу набирає по телефону обманщика антиквара. Той йому довго терпляче щось пояснює. Медведів заспокоюється і нарешті поважно пояснює гостям. Тож це ви нічого не знаєте. Страдіварі робив скрипки. Только для лохов, а для нормальних хлопців Він робив барабани Послухав байки, став под байки Хто не пипецався, то й москалям продався